عادي حبيبتي بو بو بو بو الفرصات بوسه بتجيها مش بوسه بوسه بوسه بوسه بوسه بوسه لحد صافا <تصفيق> صافا او او او